Вітаю, друзі! Ну що, розпочинаю роботу над нардами. От такі малюнки, техніка військова, от, і робота для військового. Як то кажуть, які часи такі роботи. От. Всередині буду випалювати козаків, все-таки ж. Козацька тематика, заготовку власноруч виконую, все, повністю, повністю вся моя робота, заготовки не купую, виконую сам, так що буду починати роботу, чекаю світла, зараз вімкну світло і буду вощити різти і починати свою працю. Ну що, друзі, вирізав те, що планував. От машинки готові. Будуть вони тоді розкрашуватися трішки в різні кольори, наскільки в мене там кольорів вистачить. А зараз я вже, в принципі, почав от одного козака випалювати. Світла немає зранку поки що. Маються через півтори годинки включити, я розтопив буржуйку, не видно. От, е і буду трішки домальовувати тут е для того, щоб випалити, щоб воно якось було більш красивіше. От, ще такий козак. Е випалювач щось виписав новий, старий мене підвів, хоча мене й просили огляд зробити на старий, Ну то вже він ще, з часів СССР, От, е якийсь школьний був. Е трішки ним попрацював, то йому вилізли очі. А це виписав якийсь новий е, виробництво Харків. Вогник. От, от така коробочка. До Дитячий звичайний. Думаю, навіщо купувати якийсь мощніший, якщо і цього вистачить. В принципі, я не так часто роблю нарди. От, тому я думаю, що цього вистачить. Але на повній потужності він Гріється, так, що якщо хтось собі захоче купити на постійну роботу, то, ну, наприклад, не раджу. А якщо на, на невеликі роботи, так якось мені е, раз у півроку зробити нарди, да, там випалити щось таке, то це, як то кажуть, вистачить його з головою. Мене син сідав, випалював, то е, там козачка одного теж малював, то. Він так гарно гріється, а так то все добре. Ну що, буду продовжити роботу. Так, друзі, завершив я нарди. От, от така машинка перша, от друга машинка. Ну, Пробував, можна сказати, експериментував, покрасити їх у колір цифру, тобто колір цифру типу, під камуфляж. От, видно, трішки щось тут в мене виходило, але аби більше кольорів, то було б взагалі шикарно. У мене замало кольорів, треба підкупити, ось у мене буде, будуть знову вироби теж для ЗСУ і я все-таки подумав і куплю ще три трішки кольорів, щоб оце все діло гарно зробити під сив. От такі козачки викториєв. От один. Переверну. так другий. Якщо що такі два козачки, фото буде в кінці, фішки, я виписав в інтернеті, бо легше виписати в інтернеті, ніж робити власноруч, бо це ну, занадто довго, для мене тим більше зараз напряжено, зараз світла мало б дають, пішли холода, люди почали, видно, більше використовувати світло. І проблема тепер в тому, що е, мені навіть не вистачає часу на, те, що, на зйомки, не те, що казати, щоб робити фішки, гратися. Тому фішки звичайні, не дуже дорогі, От, на мою думку буде нормально. Самі нарди теж, як то кажуть, не сильно там шикарні, щоб прям ах, ух, тому і фішки, відповідно, такі простенькі, теж сюди підуть. От. Так що, я думаю, що це така ситуація. Ну і з приводу зйомки, мабуть, трішки буду прощатися з Ютубом. Немає часу, бо всього лиш 3 години робочого часу в мене виходить, а бігати через кожні 3 години, це мені треба сутками витоплювати так майстерньо, що це капець ну, в принципі поки що я не в змозі щось знімати. Ну і якщо чесно, розібратися і хоч у мене і 10 тисяч підписників переглядів геть зовсім мало і в принципі, можливо, мій канал не дуже цікавий. Можливо, буду знімати відеоролики, знаєте якщо буде в мене якийсь такий шикарніший класний заказ от можна буде зняти одним відео один повністю там великий заказ не розбивати його на частини так як я коли, завжди роблю а тоді в кінці вкидати повністю один як то кажуть відеоролик такий гарний можливо буде це так ще не знаю ще точ, точно не вирішив, тому як то кажуть, YouTube був більш для мене, як для душі, чи б там для заробітку і можливо для реклами. От, тому можливо я її і не полишу, але трішки відвину на задній план. От, так що така ситуація. Ну а так, друзі, кому хочеться частіше, звичайно, побачити мої відео, то пошукайте мене в Тіктокові, там підписаний просто, звичайно, англійськими буквами Віктор Костирін Віктор з великими буквами Костирін маленькими буквами тому, кому цікаво пошукайте мене там підписуйтесь і спостерігайте за деякими роботами в принципі в кінечному результаті більше ніж в самому процесі ну, можливо, трішки там пробую вести якісь стріми там це як то кажуть часу не потрібно, поставив собі в куточку та й робиш собі, а за тобою спостерігають люди От, е коли світло вимикається тоді я спілкуюся з людьми і тому кому цікаво, звичайно, пошукайте а ні, то ні, це діло ваше так що така робота для збройних сил теж аби все добре було та й на тому все Ну що, друзі, всім до побачення!